I denne videon skal jeg fortelle deg litt om refleksjonsvideo som eksamensform. Jeg heter Magnus Nohr, og jeg har hatt ansvaret for utvikling av de syv MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold. Og på fem av de syv studiene bruker vi refleksjonsvideo som eksamensform. Opprinnelig, den første gangen vi lagde dette i 2016, så var det en løsning for at jeg som dyslektiker faktisk kunne gå gjennom hundrevis av eksamensoppgaver. Men i ettertid har vi sett at dette her gir en positiv effekt, både for at det går raskere å vurdere de, og studenten er veldig fornøyd med denne undervisningsformen. Generelt er studentene ganske fornøyde på dette studiet, og vi tror at mye av grunnen til det er examensformen. Når vi spør studentene, så sier ca. 75% av studentene over en 4-årsperiode de er fornøyd med video, refleksjonsvideo som examensform. Og når vi spør dem om vad de kan tenke sig som sin neste examensform, så svarer cirka 80% at det kan godt tenke seg refleksjonsvideo og et produkt som examensform i fremtiden. Det vi sammenligner med er jo typisk et tidsiders refleksjonsnotat og ett produkt i forbindelse med dette. Det viktigste for å få til denne eksamensformen er at du har gode vurderingskriterier. Og jeg kan ikke stresse det nok, at her må du jobbe mye med å få gode vurderingskriterier, som er på måte de spørsmålene som studentene skal besvare i refleksjonsvideoen. Jeg har lagt ut to eksempler här på to av våre eksamener som består i at studentene skal lage et produkt og en in till 10 minuter. Min kollega Sven-Andreas Horgen på Universitetet Sør-Øst-Norge, som har vært sensor en del år på disse studiene, sier att han sjeldent eller aldri har opplevd at sensorene har vært så samstemte i forhold til når man ska bestemme karakter. Det blir nemlig veldig transparent at man ikke kan det man skal fortelle, hvis man er i denne settingen og skal prøve å forklare det i en refleksjonsvideo. Studentene våre har også beskrevet dette her som en muntelig examen, der dagsformen og eksamensnerver ikke påvirker resultatet. Her spiller altså studenten in en videofilm. Det vi oftast anbefaler, det er at man gjør dette i flere tapper, ikke spiller inn én video på 10 minutter, men spiller inn korte klipp og setter det sammen til én film som så lastes opp i LMS-et, for vår del Canvas, som dette leveres inn i. Så til spørsmålet, hvordan får du dette her rent teknisk? Det du trenger, det er en programvare som både spiller inn skjermen der ofte studenten viser en PowerPoint og et programvare som spiller in det som kaller seg talking head. Jeg er i denne videon her en talking head. Det er de ofte da talking headen nede i høyre hjørne, samtidig som du viser fram noe på skjermen, for eksempel gjennom en PowerPoint. En annen fin måte med at man har med talking head, der er du også sikker på at det er den ekte studenten som besvarer denne eksamensoppgaven. Det verktøyet som våre studenter bruker er screencast o -matic screencast det finnes en gratis versjon som du kan spille inn i videoer opp til 15 minutter. På Høgskolen i Østfold så har vi proffversjonen av screencast o gjennom tjenesten Studio i Canvas. Da kan studentene spille inn videoer av skjermen med et lite bilde av seg selv nede i høyre hjørne. Og et annet tips min side, var absolutt i forhold til hvor lang tid denne videon skal være. Det er nemlig veldig urettferdig overfor studentene hvis du sier 10 minuter og godtar 13 minuter. Du får sagt ganske mye på 3 minuter når du bruker video og har planlagt godt på forhånd vad du skal si for noe. Vi har gode erfaringer med å ta denne examensmetoden og flytte over i altså fire andre fag som vi har flyttet over i, og vi synes det fungerer ganske bra i de fleste settinger som vi har prøvd. Så nå er det opp til deg. Kanskje du har lyst til å prøve refleksjonsvideo som examensform.